السلام عليكم معكم محمد من قناة وابا. طبعا هذا هو ريزدنت ايفل 2 ريميك صراحة الريميك أفضل ريميك شفته في الحياة يعني ما في استوديو سوى أفضل من هذا الريميك يعني من جد ريميك مو ريميك يحطون لك إياه يسوي لك بوت مثلا من بلاي ستيشن 2 إلى 4 يقول لك يلا ولا ريماستر يقول لك يلا فعندنا قصتين أول شيء ليون اس كينيدي وطبعا في واحد اسمه هانك والثانية كلير ريدفيل طبعاً الكانون يعني تبي تمشي على قصة ريزيدنت إيفل أول شيء كلير بعدين ليون فنعم ليز جو نو طبعاً أتمنى إنكم تستمتعون بالتختيم راح تكون ساعة كاملة آه يعني أبدأها بساعة بعدين 20 20 دقيقة إلى إيه ما نختمه أوه أيوه وش البرجر هذا طبعا الاول كانوا اوه قمه القرف انك واحد ياكل برجر من فمه السالفه طبعا هذا اللي بالراديو يتكلم عن زوجته متغير عيونها وخشمها كانها جثه يعني تمشي قاعد يقول لها نفس زوجتي ايوه لا تقول لي بس الشيء طبعاً اللعبة نزلت عام ألف وتسعمية وثمانية وتسعين. عندي سلبي. أوه بول. طبعاً خلاها المهم طبعاً يبدأ أي فيلم رعب بهذه الطريقة واحد يمشي بالحالة طريق لا متناهي. شوي يطلع قرد ولا يطلع زومبي ولا يطلع فيل ولا يشوف شبح ويقعد يتفلسف طول الفيلم زي ما انا قاعد اتفلسف الحين بالاخير يطلع عشيقته ولا تطلع اللي هو فطبعا في بدايه ريزدنت ايفل بدت في ريزدنت ايفل اوت بريك طلعوا طلع طلعوا نعم. خلاص الله معك هذه طبعا كلير ريدفيلد حقها الزبدة سارجع قبل ان <تصفيق> لانه هذا اللي بيصير. يو ميزويل جاز ستيشن. هلا والله يا عيال 91 91 كله 91. شو افتح لا والله والله اتوقع ان الاكشن بالداخل اتشردي طبعا شردي هذا مسلسل تركي ما علينا طبعا دام الحركه هذه يسوونها انه يعني في كنا احد يطالعك من بعيد فيلم الرعب كذا اخر شيء يطلع طفل عمره 10 سنوات اه اسمع صوت دوم هل انت بخير يا رجل لا تقول لي بتحول اوه ايوه لا لا لا لا يا عيال يا اااه يجب <تصفيق> ان ابلع ابله على اذنك اه أم سامي اه اوكي ابتعد عني ما احبك وش تبي ابله خونه يا روح لا تقلبي بقوم ايش فيه ايش ناخذ اوكي في شيء انا طالع يا عيال طالع طالع يا رب ريحك ما دريت ان في صور استغفر الله شوفوا لي استغفر الله يا رب اغفر لي يا اغفر لي اوكي افتح ا وش ذا انا ما خليت شيء هناك واتف واتف بنرجع مره ثانيه يا لا لا طالع انت يا عيالك فوني فوني كفوني لا تطلعوا لا تطلعوا لا تطلعوا لا لا طالع ام الحاله يا اخي المفروض المفروض لعبت اللعبه قبل ما اسوي لها يا ابن جمب افتح افتح الباب افتح الباب افتح مب افتح مب افتح مب افتح زومبي افتح مب افتح لا ايس كريم اه مب افتح انا مو زومبي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 يعني من اول المفروض ركبته. يا اخي السيارات القديمة حقت الشرطة مرة فلة. أنا أحب الكابرس. السيارات القديمة <تصفيق> أحبها. طبعا بيروحون قسم الشرطة. هو شرطي ذا. آه ليون كندي. <تصفيق> <تصفيق> كلير لا في ريدفيلد. هير؟ نو. تبي تلاقي هو؟ راكون سيتي. طبعا كنت عن كيف انتشر الزومبي. إن في أبحاث سووها كورب هذه كوربس بارتي؟ امبريلا راكون سيتي، المهم امبريلا أبحاث و أتوقع جاء جرذ وقضم شيء من الأبحاث هذه بعدين انتشر وصار يتحرك بشكل غريب، بعدين انتشر عبر المجاري بعدين دخلوا مطعم، أول شيء طبعا بدأ بمطعم بار. ااا ونعم هنا يبدأ شريط Resident Evil Outbreak. فين؟ نحن في رايكون سيتي. كونه يروح. ما ادري ودي اسوي سكيب بس يا عيال تزعلون. لان هذه مقدمة تقريبا. Resident Evil 2. من جد هذا المفروض Resident Evil يسوله له كلها ريميك زي كذا. وهذه الأجزاء كانت اللي مرة تخوف مو زي الخامس ولا السادس تنبيه الى جميع الأجزاء يقول لك خذ ملجأ في شرطة راكون سيتي هناك في أدوية وأكل إلى كل أحد كل الناس هذا لا يمكن حدوثه نعم هنالك يعرفون ما الذي حدث We're the only ones. Where if there's no survivors? No, there's survivors. It's a big city. City. There has to be. Mm. Looks like we're walking from here. أحس إن في شي بيكون اركض <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أوكي؟ يا بخير ؟ نعم أنا بخير you? I can't stay here. it's not safe. Oh, shit. go لا وقت أن سلام عليكم. آه آه آه أتوقع هنا أنا ما أدري لا لا لا أمزح أمزح ما عندي إلا طلقات خسي يا تي اف ايش معنى هذه تي اف؟ زبدة الرسومات الوجدان مرة بطلة واضح أن هذه البلاي ستيشن قريب من تشاينا تاون في أمريكا يعني هلا والله شو مصيبة الزومبي هنا هو الوحيد اللي ما يقدر يركض. فهذا من جد يعني يمديك يعني اوه اكتشفت شيء يا عيال! اكتشفت شيء مرة بطل. لحظة لحظة اعلمكم اياه الحين لحظة. طبعا لما تمشي وتضغط دائرة زي كذا شوف شوف شوف يحرك بسرعة. فمرة بطل هذا، هذا شيء مرة بطل. وبرضه إذا تبي تطلع ورا على طول سو كذا سوي كذا يعني أنا ما هنا. هلوووو هلوووو هير كوني يارو جيف مي ذس اه اه هذا شفناه بالديمو وهذا نفس الديمو يا ولد المكان نفس الديمو طبعا هي تدور على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 Let's go. كور يروح. اوكي. Let's go. اتوقع أه, ناخذ الأشياء الجميلة. Come on. افتح يا سمسم أبوابك. افتح. يقول <تصفيق> لك آه, خليك برا، خليك برا <تصفيق> الزمن. طبعاً أنا لعبت الديمو فأعرف ايش أسوي. آه, وبرضه استكشفت الديمو زيادة. قدرت أحصل ميداليتين. اللي المفروض تحطها ما ما بيحرق عليكم بس ان المنطقه تقريبا انا عارفها مو مره لان ثلاثين دقيقه هنا ما ما اتوقع يصير شيء قدام المسار جب ما ادري اذا في اللعبه الحقيقيه يصير شيء ولا ما ادري بس اتوقع ان هنا في ايوه انا هلا والله هنا في رصاص اي ثينك يس هذا اللي بنلقاه هنا انا في الديمو طبعا ما ادري في ما ما ما اتذكر على حسب ما لعبت الشرير طبعا هذا هو وقفنا لما ايوه هنا ماي قول عمي قول عمي محمد انا هنا يلا مارفن. <أه، <رأيك> <أه، <رأيك> <أه، <رأيك> هربي هربي هربي مين اووه اتس اوكي الحين سؤال وات؟ نوت اب سبورت تي ري ري ري اوكي واي اوت باركينج طبعا هذه هي في الرموز الثلاثه اللي لازم اه صح نسيت ان في بقره بيجي هنا هلا امه البقره كور يا رو بدهني تي باك تي, باك تي باك ما يمديني اسوي تي باك آه. لا تقلبي يعني. يا حبيبي يا حبيبي ما حبيبي يا حبيبي لا لا يا حبيبي يا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي لا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا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 Marvin, brother. Thanks. Na, na, na, na. <laughs> Obviously, someone taught you well. Yeah. I know how to take care of myself. Come on. <clears throat> so nobody knows what caused this? There's a lot of theories, but all I know for sure is that this place is crawling with zombies. Yeah, you're telling me. Hey, hey, keep that on. Just in case. I'm not gonna be around long. Once I find Chris, we're out of here. You're really Chris's sister? Yeah. Why? Did you find something? He's on vacation. Europe, I think. Left weeks ago. Damn. Vacation? هذا طبعاً. هذا مثل هذا مثل هذا مثل هذا هذا You'll probably need this Now I'm not taking that, you're gonna... And be careful If you see one of those things Yeah No matter who they were, you can't hesitate Link. Take them out if you can Or you run yeah, yeah, yeah, yeah. <laughs> <laughs> Let the feast begin, my friend طبعا اتوقع انه بيموت بالاخير يعني واضح انه معضوض و... وقال طبعا اذا شفتي اتوقع انا بنقتله والله ما ادري لكن ليتس جو ن ن ن ن ن طبعا ما ادري تشوفيني على موسيقى لورنس ن ن ن ن ن ن ن ن شكرا كمان كم اون اريد تروح هلا والله. Put it here, come here, go there, let's go. اها. إلى الآن طبعاً إحنا ماشيين على حسب الديمو. آه. خلنا نشوف وجهه. معليش شفنا وجهه كثير. طبعاً النسخة اليابانية الوجه مقفل يا عيال. أنا شفته طبعاً. طبعاً لما تيجي فوق يطيح عليك العن أبوه. على العموم لزقوه. طبعاً زي ما قلت لكم ضبط الدائرة آه إيش في هنا؟ قفل قفل كل شيء يا حبيبي ولا نانانان يا بنت ال والله إني داري ما بيك تخشين اللحن اصلها ما ماتت كل الضرب ولا ماتت هو لو اه اوكي وات مقفل آه, ماب اوكي ثانك يو آه, طبعا احنا مشينا هنا نزلنا ولقينا واحد دب في شيء هي. هلا والله اطلع صقور كل بطاطس خليك على البطاطس لا تطالع فيني. آه. نعم. <تصفيق> على اذنك. وات؟ <تصفيق> يقول لك 102 103 مئة 105 وخ... <تصفيق> هذه طبعا برضو اتوقع انها موجوده بالديمو آه لوكر اوكي. طبعا في لوكرات هنا مثلا اوكي رقم اثنين مو موجود ما بدك تضغطه، اتوقع انه لازم تلقاه بعدين، لكن آه اللي جربته بالديمو ما بدك تفتح هذه الاشياء اللي عليها تقريبا واحد اتوقع خمسة لا واحد صفر واحد صفر صفر تسعة اتوقع يس اوكي، خلينا ناخذ الأشياء هذه البطلة. طبعاً طيب تاخذ الأشياء برضو اللي. <تصفيق> يعني من واحد إيه... تاخذ إيش إيش في داخل؟ سكين. أنا أسمع. طبعا هنا سيف يعني ما في شيء اه خزن لا ده لانه خزن نعم هو الى الان وضعنا بالسمباتيكا سمباتيكا <تصفيق> <تصفيق> طيب اوكي افتح النور يقول لك هنا بليز دوناتكي لا اوكي طبعا هنا تحط حق الفيلم ذا اللي اخذناه تطلع لك صوره ادونو هو از ذس لكن واضح انه مع مفتاح وردي يا نايس. انا ناخذ هذي. نحطها هنا. إذا. اوكي. اوكي. كومبون. يس. يس. يس. يس. يس. يس. مايلوردو. اوكي ايش في هنا؟ بودرة طبعا البودرة اتوقع ل. اه ما ادري. لعب. او اوكي في شيء طبعا هذا ما راح نحتاجه ابدا خلاص البودره شلون تسويها البودره مثلا يديك تسوي كومباين كذا يطلع لك شوف 25 كومباين كذا 56 gun باودر هذا هو طبعا اشياء ايش في هنا أوكي. كَانَ في احد هنا. File. Addition of first. There are two locks, one of each side. Your first task is to remember mm, Scroll in corner between be glad you're not here, rookie. What? <تصفيق> <تصفيق> uh, مالكم بالكثيرة بس ان هذا ند والثانية ما ام سي مدري وشو يعني ما ابي ما ابي اخرب اتفلسف عليكم بس ان هذا موجود من اول يعني من الاصدار القديم حق اللعبة وبرضه انا فتحت الديوان. هلا والله هذا سبيد لودر يعني تعشق بسرعة. طبعا حق ليون هذا يا بقرة وخر. بلا؟ اوكي، ما في احد. هذي، هذه <تصفيق> هذه صراحه آه برضو سيف. توقعت تسعة يسار، واحد، ثلاثة، أربعة، خمسة، سبعة، ثمانية، تسعة. بعدين 15 يمين، واحد اثنين ثلاث اربعة خمس ست سبعة ثمانية تسعة، عشرة، واحد اثنين ثلاث اربعة خمس، بعدين سبعة يسار، واحد اثنين ثلاث اربعة خمس ستة سبعة، يوس بيعطيك مكان زيادة، ياه، yeah. ياه، yeah. دايم، هذا اللي <تصفيق> ابنيه! <تصفيق> كوني يروحوا إيه طبعا اللي طلع السكين كذا <هوه> أروان، ار 1 ال معليش والله ما ادري وش ما احنا كنا بي أوكي أوكي تعال تعال تعال يا بقره تعال ابو وجهك يا شيخ يو asshole asshole شيخ يو يا شيخ شكلك شيخ امي الزبده يا يا قلبي قلبي القبيق ققق، <تصفيق> المهم، آه. طبعا هذه لوكر اتوقع، اوكي، مو دي سي ام، اتوقع هذه الكاب، اذا ما خبرني، يب، في طبعا اكثر من، أنا آه. يعني ما نحتاجه، ما راح نحتاجه اتوقع، هلو <تصفيق> هلو <تصفيق> يعني بس حبيت اعلمكم ان مكان اللوكر هناك فلز جو ليتس جو طبعا انا لعبت في الديمو وجلست كثير كل شويه اغير الحساب العب اغير الحساب والعب ف نعم. هذا أتوقع اللي هو دي سي ام اذا ما خظني يوب طبعا هنا بنلقى الرشاش حق سلاحه هي دوبن هذا المفتاح اللي نبيه من اول، لزقو اسحب على كل شيء طبعا عندنا الى الان عدة اشياء يوووه. <تصفيق> أن طبعا مارفن هو الحلو اللي اللي فق... فو. اه نزلت هنا انا. هو لازم تنزل كذا. انزل يا ابدي. ابلع. لا لا لا امزح. انتي بالديمو. اوكي. Okay. طبعا هذا تحسبونه ميت. إبلة إبلة اوكي. ايش هذا الكتاب. آه. طبعا هذا الكتاب. اوكي طبعا المفتاح الازرق يفتح جميع الابواب الزرقاء اوكي ما علينا هذا ما اتوقع اللي هو ما علينا خلينا نروح لذا Oh my God, he made it. شكرا يا مارفن. طبعا بنروح الحين عند الحلو هذا، بس قبل نروح لحظة. جميع الأشياء. <تصفيق> يعني وخر في اشياء ما نحتاجها زي ذا حطه ذا حطه أه ذا حطه ذا حطه اوكي طبعا لازم ما ادري وين قال قال سايد يعني هناك طبعًا هي الميدالية الأولى اسحبوا عليها، لأخذها بعدها مع بعض مرة واحدة. بس خلينا نروح الحين عند ليون كينيدي. هذا السيف أتوقع الثانية آه اللي هي ستة لفت واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ست ثم. اثنين رايت واحد اثنين إحداعشر لفت. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر على إذني أوكي طبعا هذا أتوقع برضو اصبر طبعا هذه يمديك سوى كومباين أفا في العرب هولو! ما احتاجها أوكي راكون سيتي افتح الباب يا ابني. Yeah. What? Okay. من هنا لا اعلم شيئا. كيف نذهب؟ واين نذهب؟ وماذا نفعل؟ لأن الدم خلص. Okay. Thank you. وش ذا؟ كيكارد! ياه! كيكارد وابن! كوني يرو! اه هذا تعرفونه ايش كان بالصوره ايش كان نسيت اصبر وين وين الصوره توقع هنا لا أه هنا وين الصوره بليز اه كتاب أبو الغبا مره ثانيه مره ثانيه كورير كان مع الكتاب ايش رايكم نروح نسكر ناخذ ونرجع نشوف ايش بيصير Nah, let's go, let's go I'm sign Let's go اوكي، جبت الكتاب آه. اوكي جبنا الكتاب، كومون، آه، ضاع الكتاب، وات؟ <تصفيق> اه اوكي، هم الغباء، هنا ثانك يو، كومباين اتوقع، يس، ثانك يو، ناو بوت هير، ثانك يو، الله عليك، ذكاء منقطع النظير ويطلع الوحش اخر بوس كذا ايش هذا اللي اعطاني اياه؟ ما ادري ترى. سكيبتر ايش يسوي فيه هذا؟ يقول لك ااا آه شتا شتا شتا ذا جول إن ات ايش دخلني فيه؟ هذا بس اللي استفدته من هنا؟ دايم <تصفيق> خلاص دعنا نذهب كومباين ثلاثة عندنا يا الله ايش هذا؟ أوكى أتوقع شيء ما أدري وين الزبدة دعنا نذهب أول شيء هنا هذا مع نفسي هليكوبتر خسي ليون Leon I'll نعم. انا right there هنا انا هنا انا هنا انا هنا انا انا انا جيد to see your face though how are you holding up i'm hanging in there have a night huh yeah you find your brother i did actually he's just making it can't get any worse leon you should get going yo لا تتحدث عني يو يو بيو سنجو. بيو سنجو. يا بوي يا بوي يا بوي يا يا بوي يا بوي يا رامبو، مارفن. آه، اوكي هذه الأشياء طبعاً بال. تمام تمام إلى الآن. No worry, no worry, no worry. اه رجعنا. إحنا رجعنا صح؟ What? لا! No, no, no, no, no, no, no, no, no! He no. it all! إيش ذا؟ اوه اوه صح كاتت حيوان امي كل لا تقول لي انت زومبي. أشوا خرشوني يا اخي. ايش في هنا؟ هلا بالفلاش جرنيدو. خذها. يا ابن الحيوانه. اوكي ايش في هنا؟ آه إيه. هذا حقه المويل اللي فوق انجلند محتاجه هذا حقه المويل اللي فوق يا عيال هذا الباودر محتاجه احتاجه بس ما ادري ما ما عندي مكان وات يا الله اوكي وش دي الزحمه يا اخي اتوقع اني الفيوز تعرفون نحطها استغفر <تصفيق> نحطه هنا يا عيال. Come on, come on, ما ادري شو اسمك، كريس! ما مارفن! وينك؟ Where are يجب ان اسرع. طبعا احنا حس... اتوقع من هنا. ايوه هذا الأسرق. لكن قبل كل ذا خل نحط الأشياء جميعها اللي ما نحتاجها والله زحمة إيش اللي محتاجه كي كارد لا لا جستاب ودجول نت خليك هنا طب ليه عليه علامة صح يعني خلاص ما في والله ما أدري توقع علامة صح يعني خلاص عندك تسحب عليه اه هذا نفس البتاع. اه اوكي. عن شكلك. هاي! شخبارك؟ علومك؟ ابنع! You asshole. اصبر. قفل. تراجع. السلام عليكم. <تصفيق> عطى 360. بوم, بوم. بوم. بوم. بيس آه، اوكي اتوقع هنا صح يا عيال اصبر هذه العجله مره ثانيه اوكي ما اتفقنا كذا يا عيال وش ذا الاصوات لا أه تقول لي زومبي، لا أه تقول لي زومبي. والله مو بزومبي طلع. خرش أمي. آه لوكر. إيش في؟ إيش في؟ بودرة. يلا. يمكن يجينا بودرة ثانية، اللي هل هو. يلا بالعيال، ما إن ما توقعنا نحتاجه بس. لا أه تقول لي. أوح. أوه. آه. ابن لذينا، السلام عليكم، افتح، أوووه أووه وش ذا؟ وش ذا؟ وش ذا؟ يخرب بيته، لكنها، والله ما أدري وش ذا، أصبر، لوكر أوذنتيك كاونت فيلد، ليه؟ ليه يا ابن؟ هذا، لا والله، وات، هاو إز ذيس بازبل؟ ما وش ذا؟ ها فلاش والله يمكن يفيدنا الفلاش ذا منه يعني ما في هو مش في هنا في اشياء ما مخل... اوه مدكث يس يس يس اي نيد ات ما في شيء ناقص في شيء ذا اه هنا ما دخلنا اوكي اه رايت ليفت اوكي في شي شيء ثاني في خزانة هنا ولا شيء أرنيو يا إخوان تعرفون الغرفة اللي تطلع فيها هنا بالديمو طلع هذا هو المكان من الغباء وينه افتح افتح كول أوكي لك الروم هنا يعني أول مرة نخش يعني قبل ما خشينا. أوكي فلاش قرنيدو آه في هذه في شي هنا وردي ما يمديني افتح افتح تملك. أوكي. بس مال افتح بس هذا هو تخسي ما في شي ما هذا بإلكترونيك جادجت. شيء اسود؟ إلكترون- ميديم سايز إلكترونيك جاجت بطارية، اتوقع أن تحطها على الباب الله عليك، الله عليك الله، ريحنا كلمنا، الله عليك الله، المرة سامحنا، اصبر! افتح يا سمسم، ويت ويت ويت ويت ويت، اتوقع اني، اتوقع اني اعرف وين اروح، اوكي. حطها فمك يا ابن الذين، وجو. هلا والله. طبعا في مكان فوق اللي هو. احنا ما شفنا قصدي في سي 4 اتوقع صح؟ اتوقع هناك، نفجر المكان ذاك ونخش. اه! كيف كذا؟ مين هذا؟ <تصفيق> <تصفيق> اه أه امي وين اه اوكي هنا أه أه أه أه أه جو ليتس جو وات أه أه يس ثانك يو اتوقع انه بيقوم بيصير شيء هنا بس ايش ذا يا لب العرب يا شيخ، يا لب العرب يا شيخ. خل نشغل الذين ونفجر امه يس يس ثانك يو. داخل؟ لحظة. هذا وشو. هذا البنت صح؟ أنا داري أن في زومبي جايني. آآآه وين البنت؟ البنت يقول لك بنت قوس بنت قوس إيش؟ بنت قوس حية يس give me the medallion كريرو كريرو اصبر اصبر اصبر اصبر كوريورو كوريورو اصبر اصبر اه اه اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر لا اصبر اصبر اصبر ما عندي شيء اصبر اصبر فلا تك فلا تك فلا تك لا سلام أبوه المقزز <تصحيح> افتح افتح افتح يا احول يا رب انه يصير احول يس يس السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا الله يا الله اه فوق ولا تحت والله ما ادري ايش في هنا اه قلب صغير لا يتحمل. افتح. طبعا حصلنا على ميدالية، اللي هي الميدالية الأخيرة أتوقع. أوكي. آه هنا، إيش قال؟ notebook. أسد. أوكي. أوكي. أسد. لأ. آه! لأ. يس! يس! يس! ثانك يو. تو ميدالية. الآن اتوقع خلصنا. Obtained unicorn medallion, activate the goddess status. اوكي statue statue, this is the goddess. <تصفيق> طبعا بنوقف هنا يا اخوان. آه يعني كانت آه رحلة جميلة. في شيء ودي أسوي اللي هو أوه... اتوقع ان لحظة شوي. دعونا نرى. اللي هو سيف. ذا. اكزامن اوكي okay. اكس اوكي okay. البورتبل سيف هذا كيف تفتحونه لوك ذيس ويل جيف يو سبير كي فور ذا كي باد ان ذا سيفتي ديپوزيت روم اوكي هذا لا ماشي هم؟ uh, hmm. ايوه انا لا اعرف ماذا افعل هذا انا لا اعرف محمد من قناه انا انا أريو أوكي. أريو أوكي دايف. just go save yourself. come on it's bad we gotta get you to hospital please now. Claire. hospital is you know how this is going to end. yeah be too much. get out of the city. I can't just leave you here. Claire please go do this for me. افعل <تصفيق> هذا لاجلي طيب يا كلير ذهبي كلير ورد فيللا. أوكى أوكى أز يو لايك تجي بعدين تبكي. شكراً. سينباي.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 سبسكرايب لايك فيفوريت شير إذا عجبك الفيديو أشترك بالقناة إذا ما عجبك الفيديو أشترك بالقناة وإذا تحبني أشترك, ب... أشترك يا أخي زر لايك أنت سلام عليكم